Αβραάμ η Λίγκολν ήταν κάπω ψηλό, μα κράτησε ενωμένος στον εμφύλιο. Έλεγε ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος, χωρίς αλυσίδες για να πάει ευρώ. Έτσι κήρυξε μια διακήρυξη, μου υποστήριξε την κυραφέτηση. Μα τους πρώτους πολίτε αυτό δεν άρεσε. Της παναγία η Λίγκολν Ο Λίγκολν είπε πω δεν συμφωνεί, τις αδικίες αυτό δεν είπε οι του έθνου, <σφυρή> ο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο είναι Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο Λίκο